ને ને પકડી લીધું સુંદરજીનું કે ઓ تمہારે કામ આ તો એક વાર સી જાળમાં ફસાયલો તો બત પછી છે ને એ એ એ એ ચુવા લઈને જાળને કાપી દીધું પછી